عن نقطتين مهمين اول نقطه التهام الام الخلف لخلفه التهام الام لاولادها او لخلفتها هنتكلم عليها بالتفاصيل وهنصلح بعض المفاهيم اللي هي بتقولها بعض المربيين تاني نقطه هنتكلم على ليه الجنب بينتي الشعر جنب اخر بينتي الشعر جنب اخر او ينتج شعره ياكل شعره او او تاكل انما شعر الشعر النتف بتاع الولاده فايه ركز معايا وخلي بالك عشان هنغير بعض المفاهيم. اول نقطه اللي هي نتش الارنب شعر الأرنب اخر او الارنب ياكل شعره يا ينتش في شعره او يأكل الارنبه تاكل شعر النتف بتاع الولاده ليه؟ لحاجتين. اول حاجه تعمل الظاهره ديت ليه؟, ليه؟ لحاجه ان هي عندها بيكون عندها نقص فيتامين املاح معدنيه يكون فيتامينات نقص فيتامينات واملاح معدنيه فتعرف انت على طول طالما تلاحظها الشعر شعر ارنب اخر او بتاكل في شعرها او بتاكل الشعر اللي هي نتفته لفته للخلفه تعرف ان هي على طول ناقصه املاح معدنيه فتروح تجيب لها تحط لها املاح معدنيه انا بجرب نوع اسمه هاي فوكس هاي فوكس ده رخيص ابن حلال وكويس وجودته عاليه مره اثنين تبص تلاقي حتى بيرجع على الأرنب اللي هو اتناتر الشعر ده بيرجع ليه تاني بيتلم تاني طب مشاكله ايه بقى في ناتشل الشعر ده بيعمل مشاكل عديدة للأرنب ويؤدي الى نفوق الأرنب يؤدي الى نفوق الأرنب لانه بيه بينزل في المعدة ويتراكم في الأمعاء الغليظة مع الفضلات او بقايا الطعام اللي هو ما تهضمتش وتنزل المفروض تنزل فضلات فبيعمل عمليه كتل خرسانيه في الامعاء الغليظه بيسد الامعاء خالص بيخلي الارنب ما يتبولش وينكتم ويتنفخ ويموت وبدون بقى كروتسيدا وبدون اي اعراض وتقول لي ارنبي مات طب ما كان بيعمل كده ما شفتش ان هو بياكل شعره ما شفتش بيشد شعر زميله ما شفتش هو بي... وهي بت... بتولد كلة الشعر اللي هي كانت بتاكل الشعر وينزل في بقلع الشعر اللي هي بتتم ندفع عشان الخلفه، كل دي ظواهر بتعمل ايه؟ بتؤدي الى نفور الارنب، نقص الاملاح المعديه مشكله لانه بتاكل الشعر وينزل في العقل الغليظ ويتراكم مع الفضلات اللي هي ما هضمتش اللي هي المفروض تنزل في عمليه الاخراج فتكون كتل خرسانيه جامده، انت لما بنجي بنشرح الارنب بنطلع بنلاقي ان حاول نكسرها بتبقى صعبه في الكسر كمان. تاني نقطه معايا هي نقطه التهام الام التهام الام لخلفتها جميع المربين القدامه يعني بيقولوا ان إيه؟ ان فيها عامل إيه؟ ان ضمنهم عامل وراثه انا بقول ما يعني ما مش ما مش معقول عامل وراثه لان امها اصلا ام اللي امها لو هي بتلتهم ولادها ما كانت التهمتها ما او هي جت منين عشان تاخد منها وراثه فانا بقول ان هي بعد طبعا اطلاع رأسة وبسال ان هي بعض الصفات ياتي الايه؟ منك انت سبب المربي او ايه؟ بعض الصفات اللي ايه؟ اللي اللي, اللي تكون فيها زي البناء ادمين بالظبط. اول حاجه ان قلق الارنب، قلق الارنبه وتوترها والعيشه الضيقه اللي انت معيشها فيها، العيشه الضيقه اللي انت معيشها فيها بتتخنق فبتلتهم اولادها، يبقى ايه؟ قلق الام، توترها، عيشه ضيقه معاك، آه تاني حاجة ممكن يكون العلف عندك ناقص ناقص أغذية أو ناقص تركيبته فيكون ناقص ايه فيتامينات أو بروتين فهي بتلتهم خلفتها عشان تعوض البروتين اللي نزل منها يبقى ده ايه؟ حاجتين أول حاجة اللي هي ايه؟ إن توتر الأم وعدم راحتها في شتها وضيق شتها معاك فبيخليها تلتهم، تاني حاجة تلتهم خلفت تاني حاجه ان عدم نقص البروتين في الوجبه الغذائيه عندها نقص البروتين في الوجبه الغذائيه عندها يجعلها ان او نقص الغذاء نقص لما بتاكلش كميه كافيه كفايتها انت مش الكميه الكافيه وايه ويكون ال الوجبه كلها ناقصه فيتامينات فبتلتهم ايه فيت ثالث حاجه بقى وديت اللي يقول لك عوامل وعوامل سهمش عوامل هي عندها يعني عندها بلاده في الامومه عندها الـ الـ احساس الامومه عندها واطي يعني مش احساس الامومه عندها ضعيف فتبص تلاقي ما يهمهاش ان كانت رضعت ولادها ما رضعتش ماتوا ما تقوم تلتهم ايه وممكن تلتهم الخلفه بتاعتها يبقى احساس الامومه عندها ضعيف وديت مش مش يعني مش مكتسب او مش وراثي، لا ده هو مكتسب من يعني مش كل الخلفه، اوقات يعني تلاقي واحده تلاقي امومتها قويه وضعيفه تيجي تمد ايدك يا يعني بنت الخلفه عايزه تاكلك. كذلك الام اللي هي الأمو... الاحساس الامومه عندها ضعيفه هي تاكل ولادها برده. وبعد ويعني ارجو ان احنا كن وصلنا لكم معلومه وما تنسوناش بالدعاء. آه وكمان اتسالنا سؤال هنرد على الاسئله، سؤال ان ال اللي... إن الأرانب بتحيض ولا ما الأرانب بتحيض ولا ما دول من الجماعة اللي هم بسم الله ما شاء الله إن الجماعة متابعينا فبيسألوني السؤال ده مهم جدا و... وعمالين يلوحوا إن أنا أتكلم عليه. الأرانب لا تحيض، الحيض يأتي في النساء عن طريق حاجة واحدة إن الرحم يفرز مبايض و... ولا يتم عملية الزواج فتتآكل البيضة بعد فترة وتنفجر وتنزل على هيئه ايه؟ دم فاسد بنسميه بنسميه الدوره او الدوره الشهريه. اما عند الارانب اصلا عمليه المبايض رحم ما بيفرش بيض الا بعد الوزن او التلقيح ب 10 ساعات يتم اعطاء رحم الارنب اشاره ميكانيكيه عن طريق وزب الذكر فيبقى يبدا بقى ان بعد الوزن ب 10 ساعات يبدا الرحم يفرز البيض يبقى يبقى انت ازاي ان هي هتحيض؟ ازاي إنها هي تحيض؟ احنا بقلنا فتره في الارانب عمرها ما حاضت ولا شفنا ارانب بتحيض فهي كذبه من قال ان الارانب بتحيض الارينة لا تحيض بسبب ان هي اصلا ما طول ما هي لا يتم عمليه زواج هي رحم بتاعها خالي من البيض هما ايه هينزل دم منين ولا هينزل يعمل ايه فجزاكم الله خير وما تنسوش الدعاء واي تعليق احنا تحت امركم فيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوكم كان معكم احمد بيوم دياب من خاطر استاذ برنامج حاجتك في بيتك السلام عليكم